اهلا بيكم النهارده لكم وصفه رائعه مرتب للشفاه طبيعي ميه المية كل مكون في الوصفه دي ليه فوايد لا تعد كله طبيعي كله اورجانيك مفيش اي حاجه صناعيه ولا اي حاجه ممكن تأذي البشره فعال جدا جدا هتجربوه وتقولولي ان شاء الله يارب يعجبكم بمكونين اتنين بس اساسيين الباقي ممكن نستغنى عنه ويلا نبدا انا جايبه لكم النهارده اسهل وصفه ممكنه لعمل مرطب الشفايف نقدر نعملها بمكونين بس وناخد كامل الفايده ده زيت زي جوز الهند الطبيعي ما فيش فيه اي اضافات ما فيش فيه اي تعديل اورجانيك وشمع العسل كمان من غير اي اضافات من اي نوع العبوه استخدمتها قبل كده فقفلتها كويس طبعا طريقه حفظ الحاجات دي مهم جدا عشان سلامه المنتجات اللي هنعملها لبشرتنا بعد كده فبمكونين بس نقدر نعمل الوصفه لكن اذا حابين نزود الفايده في مكونات مش اساسيه فيتامين اي كلنا عارفين فوائد فيتامين اي مضاد للاكسده يعني اشهر مضاد للاكسده موجود في الجسم يعني ايه مضاد للاكسده؟ يعني بيحمل خلايا من التلف وبيزود عمر صحتها في الجسم وزيت زيت اساسي بس مش فراجرنس يعني مش بتاع الفواحه زيت من خلاصه اي زيت انتوا حبينه انا معايا زيت الورد وزيت الياسمين هستخدم واحد فيهم النهارده بس الفكره انه ما يكونش زيت الفواحات ما يكونش زيت عطري يكون زيت نقدر نستخدمه على الجسم دلوقتي اذا ضفنا مقدارين متساويين عشان تعرفوا ازاي الوصفة سهلة مقد... أي مقدارين متساويين من زيت جوز الهند وشمع العسل ودوبناهم بحيث ان ما يغلوش كده خلصنا الوصفة بس بنفضيها في كونتينر ونسيبها تجمد وتخيلين للسهولة تعالوا نشوف هنعمل كده ازاي مقدارين متساويين من شمع المحل وزيت جوز الهند طبعا زيت جوز الهند غني عن التعريف بكل فوائده ابسط حاجه انه منعم للجسم مضاد للالتهاب مضاد للبكتيريا استاذ في علاج اماكن الجفاف في الجلد فهو غني عن التعريف التعريف بصراحه مقدرين متساويين انا استخدمت الميزان بالجرامات انت مش مضطره تستخدميه لو مش موجود عندك استخدمي مكيال بس مكيال متساوي عايزه تحطي 30 جرام و30 جرام 50 جرام و50 جرام بس راعي انك كل ما زودتي الكميه هيبقى معاكي كميه كبيره من مرطب الشفايف فاعملي حسب اللي انت هتبقي محتاجاه طبعا كويس ان احنا نعمل شويه زياده وندي هديه لحد يستفيد معانا ده شيء رائع هنخلطهم ونقلب كويس طبعا في ناس بتستخدم الميكرويف علشان تدويب الخليط انا ما عنديش مايكرويف وما بستخدموش ابدا في اي حاجه لكن في بديل طبعا هنستبدل المايكروويف بميه سخنه هنحط فيها الكونتينر او الحاجه اللي احنا حاطين فيها الخليط بتاعنا بحيث انها بتكون حاجه بتتحمل النار وما بتتفاعلش مع الخليط زي البايركس مثلا زي الازاز زي الستيل ممكن نولع النار تحتها شويه بس بحيث ان الخليط نفسه ما يغليش يعني حتى لو الميه غليت مش مشكله بنقلب كويس قليل ده وبمجرد ما بنشيله من على النار بتبدأ شايفين الحواف بدأت تجمد فلازم نضيف بقية المكونات بسرعة إذا هنضيفها ليها المكونات اللي مش أساسية اللي نقدر الوصفة تبقى كاملة من غيرها أنا هضيف حوالي معلقة شاي من فيتامين إي وهضيف شوية حوالي سنتي او ملي من, من زيت الياسمين عشان تطير حلوه نقلب نقلب المكونات تدوب مع بعض نسيب الحراره تهدي شوية و في الكونتينر في ميزان للحراره اللي هو بيقيس عن بعض بي او بيئه درجه حراره السوائل او الخليط لو بتعملي صابونه او اي حاجه انت مش يعني مش ملتزمه ولا حاجه بيه بس هو بيديني نتائج ادق لكن حتى في وصفتنا دي انت مش محتاجاها قلبي كويس اللي تختاريه بس راعي ان يكون صغير اي حاجه بتعيد استخدامها او اي حاجه حابه تستخدميها صبي الخليط لجوه معانا كميه كافيه هنا ثلاث برطمانات تقريبا مباشره شوفى بيتجمد ازاى فى كميه هتفضل هنا فى السلطانيه انا هعيد هسيحها مره تانيه واستخدمها وبتسيبيه مكشوف لحد ما يجمد هنا الخليط بدا يجمد تماما ومعندهاش خمس دقايق بتاعنا مش عايزه اقول لكم ريحه تجنن ريحه رائعه جدا بنسيبه لايف ما يتأكد ان الكونتينر نفسه من بره بقى بارد تماما عشان ما نغطيهوش وفي اي نسبه حراره اتمنى تكون الوصفه النهارده عجبتكم اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في ناس بتحب تضيف لبستك او روج مكسر او قديم عشان تدي لون الحقيقه انا حبيت الوصفه تبقى طبيعيه بالكامل ممكن نضيف لون عن طريق حاجات ثانيه عن طريق حاجات تانية طبيعيه هنستخدمها في وصفات جايه ان شاء الله اذا ما اشتركتوش في القناه ياريت تشتركوا عشان ما تفيدكوش اي حاجه من الوصفات اللي جايه الفيديوهات اللي نزلتها بالانجليزي قبل كده وكل اصحابي حبوا ان هم يعرفوا الافكار دي بالعربي ان شاء الله بنزلها كلها مترجمه يعني بعمل فويس اوفر مره ثانيه بحس إن الصوت يبقى كله شرح بالعربي وأتمنى أشوفكم مرة تانية باي باي